היום נדבר על אסקאלת הדציבר. זאת אסקאלה שמשתמשים בה כדי למדוד את עוצמת הקול. הנוסחה נראית ככה. β' שווה 10 כפול ללוגריטם בבסיס 10 של i חלקי 10 וחזקת מינוס 12 וט למטר מרובה. זה נראה מפחיד. בטה هي מספר הדציבלים. הצד הזה נותן לנו את מספר הדציבלים שבקיצור כותבים d קטן d גדול. זה מספר הדציבלים או ה-db. ודאי ראיתם את המספר הזה במעלך, את השמר שלכם אפשר קרוב הכל, כי כפי שנאמר מודדים את עצמת הכל 10 מציין את העובדה שזאת דציבל, בל. לא ב-10, הייתה בל. אבל זה מוכפל בעשר. אני אוהב את העשר הזה. הם קוראים לזה דציבר. על הלוגריתמיהם נדבר בהמשך. כאן יש לוגריתם. I היא עוצמת גל הקול. זאת העוצמה. בפיזיקה מגדיבים עוצמה כאספק ליחידת שטע. נראה עכשיו מה של עוצמה. הנה האוזן שלכם. וגל קול המתקדם לעבר האוזן. נחשוב על אחד. סליחה, מה היחידה של האספק? אספק מודדים ב-Watt. שטח מודדים במטר בריבוע. נחשוב על העוצמה בדרך הבאה. אם יש לנו שטח של 1 מטר בריבוע, דמיינו שטח של 1 מטר בריבוע כאן. זה לא חייב להיות אובייקט ממשי, סתם מרובש לשטחו 1 מטר בריבוע. כמה ג'אול יהיו לאספק העובר דרך השטח הזה? אם מחשבים, כמה ג'אולים עוברים דרך המטר בריבוע הזה, אם... שואלים כמה ג'הולים לשנייה עוברים דרך המטר בריבוע הזה, כמה ג'הולים של אנרגיה כל לשנייה עוברים דרך המטר בריבוע הזה, זה יהיה מספר הו我們的 dotim למטר בריבוע, וזאת העוצמה. כמה ג'הולים לשנייה. זה נותן לנו מושג על כמה אנרגיה לשנייה עוברת ל Mid-Com זה החלק זה החלק ה-10 בחזקת מינוס 12 וט למטר בריבוע. מייצג את של השמיעה של בני האדם. תראו שדבר שזה הכל הכי שקט שאנחנו סוגלים לשמוע. כל כל בעל עוצמה מזות, מזאת לא תורגש על ידינו. כל שהוא חזק מזה לשמע על ידי אוזן אנושי פוריה. זאת הסיבה שאני אוהב את המספר הזה. לא קטן. זה 1,000 מיליארדית וט למטר בריבוע. 1,000 מיליארדית. זאת אומרת שאפילו אם רק 1,000 מיליארדית ג'או לשנייה יעברו דרך מטר בריבוע, האוזן שלנו תהיה מסוגלת את הכל השקט הזה. זה לא מורשים אתכם, אסביר זאת בדרך אחרת. דמיינו שיש לנו 1 וט. אסביר זאת ככה, יש לנו 1 וט, כמה גדול יחולו את השתק? 1 vat זה לא כוכב אחרב. אחד vat זה גדול. מי שמניח אחד vat, כמה גדולי וכמה הם יחולו יתפרץ? את כמה אחד vat זה יחולו יתפרץ? אז לאיזה גודל של שתק אחד vat יחולו יתפרץ להיות אדוני בוטס ממספקת לשmia אנושי. מה אתם חושבים? מיקרשקד ועגל, לא ירושלמה, אני מברר שאם עושים את החישוב, הוא מריז שתעשו זאת, זה מעניין. אני מקווה שניתן לפרוס אחד ועד על פי שלוש, שטחה של גרמניה, והוא עדיין בעוצמה מספקת לשמיעה האנושית. זאת הרגישות המפליעה של האוזן שלנו. וזה בעצם, זה ממש לא יומן. אני, אני בקושי מאמין תחזור לכאן. זאת הנוסחה, זאת סקלת הדציבר. למה יש לוגריטם? אולי חושבים, למה פיזיקאים היו צריכים להכניס את הלוגריטם כאן? זה, זה דבר מפחיד, זה גם מפתיד אותי בזמנה. הרי לכם למה. כאן הבעיה. העובדה שאנחנו יכולים לשמוע קול כל, כל כך שקט מעשת לחזקת מינוס 12 ות לנטר וביבוע, קודם כל כך שהשמיעה האנושית היא בלטווח מאוד גדול. זאת אומרת שאנחנו יכולים לשמוע... 10 בחזקיית מ-12 וט למטר בריבוע זה 0 0.0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 וט למטר בריבוע כל הדרך בעצם ללא גבול עליון זה לא רק תייקח חזק באוזניים שלכם אבל ברגע שמגיעים לאחת וט בערך למטר בריבוע, אוזניים כבר התחילו לכאוב זה ממש מכאיב לא תמי מאושרים לשמוע קול כזה זה התחיל לכאוב חזק זה התגע בשמיעה זה לא טוב זה טווח גדול מאוד 12 סדרי גודל חד וט למטר בריבוע הוא אלף מיליארד פעם יותר גדול מהקצה הזה הסקאלה הזאת גדולה מדי זה לא נוח, אנחנו רוצים סקאלה יותר קטנה נגיד מ-1 עד 100 למדידת תוצפן ככל אינו רוצים למדוד מ-1 עד 1 מיליארד או מ מיליארד ל-1 זה מה שעושה הלוגריתם הלוגריתם הם גדולים זה תכסיס נכון זאת הסיבה למה אני אוהב את התכסיס הזה הלוגריתם הולכים מספרים גדולים מאוד או מאוד, ואופכים אותם למספרים נורמליים. זאת הסיבה שמשתמשים בלוגריתמים. אראה לכם מה הכוונה. אם אין זוכרים, בואו נראה מה עושה הלוגריתם. או בקציר, לוג. הלוג בבסיס 10 של מספר, שווה, אני אכניס מספר, אני מספר את הלוג טיפוס מוזר. הלוג תמיד שואל שאלה, ה'梨וג רוצה לדעת, אם אני לוג בבסיס 10, ה'梨וג רוצה לדעת איזה חזקה צריך לעלות את 10 כדי לקבל את המספר הזה כאן? ה'梨וג מסתכל על המספר הזה שבתוך RESUR' 웅ים, כל מספר הזה, לשואל בע iedereen חזקה של אני את 10 כדי לקבל 100' אל? אנחנו ראיםте את התשובה, צריך לעלות את 10 בחזקת 5 אם היא עלית 10 בחזקת 5, היא הקבל 100,000 אם 5 ההוא חזקה 10 כדי לקבל 100,000, זאת התשובה לזה. לוג בבסיס 10 של 100,000 הוא 5. תראו מה קרה. הלוגריתם לקח מספר גדול 100,000 והפך אותו ל-5. זה מרשים. הלוג לוקח מספרים ענקיים והופך אותם לנורמליים. הלוגריתם בבסיס 10 של מיליארד. <הוא>, הוא מיליארד זה מספר גדול, קשה לטפק בו. אבל הלוג 10 באיזו חיזקה נתנו עלולות אesor לקבל מיליארד? עלינו עלולות אesor בחזקה תישה כי יש לי אחד של תIME של 6 אב 5 6 7 8 10 חצים يمكن. עלית האesor בחזקה כדי לקבל מיליארד. התשובה לשאלה זו תבו על היא תישה. סליחה זה לא תישה. תישה. זו התשובה של האלגוריתם הimportant. אנחנו מקבלים את המספר הענקי הזה, מיליארד אותו לתשע. לוגים לוקחים סקלות גדלות והופכים אותן לנורמליות ולזה אני אוהב את הנוסחה הזאת שהיא הדציבל היא לוקחת עוצמות עצומות למאות קנות והופכות אותן לעוצמות נורמליות אראה לכם דוגמה לשימוש בנוסחה הזאת נגיד שאתם מדברים עם החבר שלכם אולי הייתם צועקים עליו, היה לכם ייכוח מאוד צוער לא לא לא, אתם צורקים עליו, אני לא רוצה להיות, קרוב אליכם, אלה גלי הקול המגיעים אליו. לא לא לא, אתם צורקים של 10 בחזקת מינוס 5, זה לא נשמע הרבה, אבל נראה שאתם כועסים באמת. וזה, וזה, וזה, וזה, חזק מאוד. ואה, מי כמות הדציבלים? איך אני עושה תחשוב? זה מה שאני נשתמש הדציבלים שלנו. בטה, מספר הדציבלים, שווה ל-10 כפול לוג על בסיס 10 של העוצמה. זה I חלקי 10 בחזקת מינוס 12 וט למטר בעיבוע. זה הכל השקט ביותר, אותו אנחנו מפגלים לשמוע. שש, ואני אקבל העוצמה 10 מינוס 5. אני מציב את זה כאן. שווה 10 כפול לוג בבסיס 10, של 10 בחזקת מינוס חמש, כי זאת העוצומה שלכם, חלקי 10 בחזקת מינוס 12. שני אלה בבט למטר בריגוע. זה מצטמצם, ומה 10 בחזקת מינוס חמש חלקי בחזקת מינוס 12, זה 10 בחזקת 7. יש לילוג של 10 בחזקת 7. האמת היא שאני לא אוהב לוג, אני אקנה אתכם, אני משגעים אותי, אבל זה אני הלוג של אسر בחזקת שeva זיכו. תקדראת הלוגריתמ מושל לאזו חזקת הלאה לוג אسر כדי לקבל את המספר שמתוחה של גוайн. החזקת הלאה לוג אסר כדי לקבל את המספר המתוחה של גוайн הוא קבאר בצורה של אסר בחזקת שeva. זה בחזקת 7, בחזקת 10, של 10 התשובה הסופית, βטא, עוצמת הקול מספר הדציבלים, היא 10 כפול לוג בבסיס 10 של 10 ל-7 שזה 7 כאלה היא להעלות את 10 ל-7 כדי לקבל 10 ל-7, 10 כפול 7 שווה 70 אתם צועקים בעוצמה של 70 עליכם להירגע, חבר שלכם יתחיל להשתגע ככה מחשבים